«Стоять! Сидіть. Голос. Голос. Голос. Такий вигляд зараз має Макс. Це бельгійська вівчарка. Поки що собака не розуміє команди українською мовою. Проте він вже має нового господаря, який займається його дресуруванням. Макс Максу близько трьох років. Він гарної фізичної форми і стане добрим помічником українським нацгвардійцям. Дану собаку закріпили за мною. «Собака є дуже хорошою, можна сказати, для дресурування, одна з найкращих. Базою команди вона всі знає, на затримання. З часом собака привикає, розуміє, що я не несу для неї ніякої там, небезпеки, і вона вже приручається. Тоді... А зараз uh, Макс приймає вас вже як господарсь? З перших днів прийняв, ну, не було такої агресії в нього». Те, що пес бойовий, доводить не тільки його підготовка. Коли його знайшли, на шиї був ошийник російського виробника. Такі використовують для службових собак. «Даний собака був знайдений в такому ошейнику. Камуфляж як російської армії із вишивкою 5,45 «Защитник». Дана фірма ошейника «Такдок К-9» використовується в Росії. Для підрозділу спеціальних собак це було вже перевірено. Ще п'ять днів тому Макса звали Бакс. І жив він у родині Буйдишів. Село, в якому прожила родина, було оточене російськими військами протягом березня. Коли село звільнили, один собак, який належав ймовірно, Розгвардії, прибився до будинку. Інші розбіглися селом. Почав прибігати, а то так стане. І дивиться у двір сюди, заглядував. І це я йому сюди в каструльки почала їсти, виносити. І так винесу, прям поставлю, і йду, вправляюся. А він прибіжить, покушає і сюди, і так бігав Он мимо сусіда, отак, по городах. І це бігав, а потім перепригнув уже і двір зайшов. Прям туди зайшов двір, до мене в кухню за мною зайшов. Ну так, отак от вийшло. Та й так він тут і залишився». У Валентини невелике господарство. Є гуси, коти та собаки. Проте, каже жінка, жодній тварині Макс не зашкодив. Навпаки, собака потоваришував з відчаркою родини Сімою, жив з нею в одному водірі – разом їли. «Це моя, то вони вдвоєм тут жили, вдвоєм тут пощастували, ну мирилися, не скандалили, все було добре, да? скучаєш, скучаєш, як би так». Коли інформація про бойового собаку почала ширитися у соцмережах, Валентині почали телефонувати люди і пропонувати за бельгійську вівчарку гроші. Найменшою сумою було 15 тисяч гривень. Проте жінка на відріз відмовлялася. Дзвонили і знову Одеси. Нам дзвонили, з міста дзвонили, тому що як вам сказати, зразу. Чутки пройшли, що собака є хороша, красива, дорогостояща собака, сама по собі, навіть вона дорога була, так, як нам казали, це тисячі доларів ця собака стоїла. Ну, так як вона ще й обучена, що молодий пес, три з половиною роки. Ну, я, по-перше, як вам сказати, да, в селі зараз крутно, живем за щодо господарства, за щодо коров, те, що відбувалося в Бучі і в інших городах, ми дивилися, то це не зрівнюється ні з якими грошима. Собаку потрібно треба було віддати, щоб була польза цієї собаки. Гроші – це по сравненні з цим. Ну, буквально нічого, Маєте. Зараз Валентина сумує за вівчаркою. Проте впевнена, що Макс добре послужить українським військовим на захисті України. Світлана Кльосова, Даніл Сліж, новини на Суспільному, Миколаїв. Что вам сказать?